اذا كنت تحتاج اضافه الصفر الى نهايه الرقم من جهه اليسار اضغط يساوي ثم اضف كوتيشن مارك ثم صفر ثم كوتيشن مارك مع علامه العند ثم اضغط على تحديد الخليه ثم اضغط انتر عمل من النتيجه بضغطتين من الكليك تصبح النتيجه بهذا الشكل اذا اردت اضافه اكثر من صفر اضغط انتر ثم اعمل من النتيجه